سوبر تونز. حرف الدال حرف الدال في أول الكلمة مثل دودة حرف الدال في وسط الكلمة مثل ضفدع حرف الدال في آخر الكلمة متصل مثل أسد حرف الدال في أخر الكلمة منفصل مثل قرد اختر الإجابة الصحيحة أين الدال المتصلة؟ ممتاز أين الدال المنفصلة؟ ممتاز دال في أخر الكلمة منفصل ممتاز دال في اخر الكلمه متصل ممتاز دال في اول الكلمه ممتاز دال في وسط الكلمة ممتاز لا تنسوا الاشتراك في القناة مع السلامة